الفرح والسعد والخير يا أحمد اليوم يزهق الوشاة مبروك هذا التخرج والنجاح صبر الفرح يروي يا أم أحمد تهني وافرحي بولدك حق لك انت فخري يا أحمد حققت مجهود السنين وتخرجك أجمل أفراح العمر أنا وجبت الشهادة العالية حقك تحلمك بجد وتضحية أرقى فوق النجوم الزاهية بشرحة آه خواتك بنجاحك العظيم وتخرجك يوم عز ويوم عيد يا أحمد مبروك يا الحر الفريد هذا آه التخرج عسف راحك دم متفوق ولك مقام ومنزلة عز وشم وخوط وصخ ومرجلة آه وطاقك فخار بنا الملاء آه ودلق قصائد وغني بشعر أو, او تستاهل المادح يا شبل الرجال مبروك مبروك يا تاج الفخر أو, او تستاهل المادح يا شبل الرجال مبروك مبروك يا تاج الفخر مبروك مبروك يا تاج الفخر لازم بس الاستماع فقط لا حل اشتركوا <تصفيق> آه او تستاهل المدح يا شبل الرجال مبروك مبروك يا تجل فخر آه أو, او تستاهل المدح يا شبل الرجال مبروك مبروك يا تجل فخر او مبروك مبروك يا تجل فخر سبعة ثلاثة سبعة